السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا شخبارك تمام جديد اليوم المقطع عندنا موقع اتوقع بيكون هذا اخر موقع دري احس كذا اخر موقع دا. فموقع فالموقع هذا اللي قلي سرقته اي سرقته انا سرقته من مين من ابو عابد ايش فكرة الموقع هذا يا فكرة يطلع لك اصوات ويشوفك انت تقدر تتخمن هذه الاصوات لاي لقاء ولا لا؟ في اربع مراحل البيجنر والايزي والميديوم والهارد اسم الموقع لانجويج سكواد فلا تنسى لك اشتراك وحسابات موجوده تحت صندوق الوصف موجوده اكثر شيء عن الانستغرام مسوي تويتر تابعوني تويتر طبعاً كل الحسابات واللي تكون تخش المقطع او بالنسبه ترى أه شفت المقطع عند ابو عابد تقريبا دقيقه دقيقتين بس طبعاً اوكي في البيجنر والايزي والميديوم والهارد، البيجنر 11 لغة يقول لك والايزي 24 والميديوم 58 والهارد 92 لغة. ندخل على البيجنر، اوكي شوف شق الموقع ومن هنا عنده لغات، انا اعرف كم لغة. نعم، سويحة، صح؟ ليزم الماده الرابعه لا يجوز روسيا اه Funn också, det är ju mycket jag tänker på båt och lyckor. Du har ju mycket alkohol med i bilderna eller båt och lyckor i Sverige. Men jag har förstått så. Swedish Japanese. Funn också, det är ju mycket. Swedish. Så. Japanese så. Partykansler första sammanträde. Partykansler första sammanträde. Partykansler första sammanträde. Partykansler första sammanträde. Partykansler första sammanträde. Partykansler första sammanträde. Partykansler första sammanträde. Partykansler första sammanträde. Partykansler första sammanträde. Partykansler första sammanträde. Partykansler första sammanträde. Partykansler <Finsen> es dauerte aber nicht lang, bis Lee ein neues Ziel verfolgt. Kaljavan. Ich bin ein Beginn und ich bin ein bisschen hart. Ich Das ist bisschen hart. Ich bin ein bisschen hart. Ich bin ein bisschen hart. Są dwa projekty rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej sytuacji w Polsce. Kiedy? Kila hasyet hasyet inu blysh. Get up, get up, get nie ولكن كانت المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون يا سولد انت ابيك استلست يا موبيك اصدقائي إسرائيل Traian said that the new chin lamakabel, Kanaga هو President Chun, Sri Lustkamiganutlan, Mgananyabzuhan and Karigatari Filo اش بقول لكم نصيحه الروسي دما كل عرف ان هو روس السويمل الصومالي سكي чувеки има право свободно да се ولد مو انا ما ادري ما ادري من داخل شفت في مقطع اول دقيقتين في اللغه من الجبال البرجامي اتجلست في المطبخ روسي شايفين جاي لكم دماغ عارفه ام روسي طب <تصفيق> نظر <تصفيق> اعزائي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 stadig taas. Lekan 400 400 not bed AK. Artikles. Ta jreb el elfa ana. Artikla 13. حسا كلا دانيش يا انا ماشى عال حساس اصبا ام غدوك امونيكو سيور واتفوكو اونيبو سيجانا شو مو حسيو يا رب با اه الله الله ما يغذيك والله ياني ياني ياني تجاسم زاجو لعبي ديو مبادئ المحافظة اخ خبا اخ خبا كاني كاك اياني ايك اني ايك شوكا ااركي انا مية بنجرب الالفابيت الالفابيت اللي هي الاحرف Let's get it لاتيني هذا هندي هندي هذا هندي بس هذي يب كذا ماشي احس الصين ذا يا يعني كل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير من هذا التحقيق التعبير اعتناق الاراء دون أي تدخل واستفادة من الانباء ترى انا صيني ما هو جاباني جابانيز <تصفيق> سوي ذكي انا وغاها سيدي جوججز لا آه, مش بلاتين هذي كمش يحتاج لا عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد ما اختنات بلي جاباني اوكي اللاتين حفظته انا اس بي تيوك شوف اي تعرف اثنين واحدة ما تعرفة اي زي هذه اهل اللغة وش حق حقته هي هنقول ما نقول، هنقول ما نقول. يا إيه كانه، هذا واحدة. Everyone has the right. هيربو. اللتي كم لغة تكلم؟ فجرب الهاي من الفا. اوف كم أبجديه فيه؟ طبعاً الأبجديه فهمتوها صح؟ أنتم فهمتوا يب هذا ما بعربي. تميل إيش هو؟ ما بعربي؟ آه إنه لا لا لا. لا يا حبيبي لا لا شو عربي وش منين جا عرب؟ بيكون الاكراد بيكون حاسين ان الاكراد عندنا عرب يا حبيبي الاكراد ترى مو عرب لا يمكنهم عرب مدري ادري دام قاعد يهبد يعرف إن معناته اجاباتي انا صحيحه او خطا احسها برميميس يب انا احساس ام هذه خمير سيرليك اي سيرلنكي فكرتها روسي هذه مو بهذه هذه اللي قبل شوي فهذه يا رجال دز والله ما عاد سوي قسم بالله دز يا قهرني قهرني قهرني قهرني اوكي اعلان نكون صورنا المقطع اعمل لايك واشتراك وحسابات الموجودين تحت في صندوق الوصف اتوقع هذا اكثر موقع كذا جاك موقع قصير مره مره تقريبا تحدث ثمان مو بانا ترى الكرسي يسوي شوف ايوه اي لو إذا ما سويت بكسره، يطلع يطلعك ثمان تسع دقايق كذا سبع يصير ثمان دقايق لو اني اذن، في مقطع نزلته انا خمس دقايق مو عيب والله، اتوقع انه بعد موقع ما ادري. المهم لا تنسوا اشتركوا اشتراك وحساباتكم موجودة في صندوق الوصف، موجود أكثر شيء في انستغرام، وبس مع السلامة صلوا على النبي، صلوا على النبي صلوا علي